Morjes! Tämän kolmannen viikon videoaiheena on sellainen, joka todellakin saa minun vereen kiehumaan ja tunteet pintaan, Eli sellaiset ihmiset, jotka kieltäytyvät ottamaan mitään vastuuta omasta elämästään. Ja tuota, esimerkkinä tästä käyköön nyt vaikkapa velkaongelmat ja erityisesti Facebookissa on sellainen uh, ryhmä, jossa on 13 000 jäsentä. Sen nimi on Velallisten tukiryhmä. Ja, uh, itse olen käynyt tällaisen ulosottohelvetin läpi takavuosina, joten tiedän kyllä, mistä on kyse, ja ei ole kyse siitä, että minulla ei olisi empatiaa tai sympatiaa tällaisia asioita kohtaan ihan varmasti on on varmasti enemmän kuin keskiverto kansalaisella Mutta sitten esimerkiksi se velaalisten tukiryhmä niin voi herranjestas mitä jäätävää paskaa se on ihan oikeasti Siellä tässä tällä viikolla oli muun mm. muassa Keskustelualoitus opiskelijoiden terveydenhuoltomaksusta joka on 35 ,80 euroa 80 senttiä. Ja se aloitus oli kutakuinkin niin, että valtio ryöstää meidän nuorisoa ja ajaa heidät pelkavankeuteen tällä opiskelijan terveydenhuoltomaksulla. Ja Siitähän lähti sitten sellainen keskustelu, jossa tunteet ää, meni, meni niin pintaan, että loppujen lopuksi moderaattori niin, poisti siitä keskustelusta kaikki kommentit ja jätti vaan sen pelkän avauksen sinne. Niin, ää, tällainen asenne, jossa kaikki on jonkun muun vikaa. Että syytetään valtiota ja syytetään ulosottomiestä ja syytetään kelaa ja syytetään sossua ja syytetään työkkäriä ja kaikkea. Aina on jossakin muussa se vika, että peili ei voi katsoa. Tällaiset ihmiset, jotka ei ota mitään vastuuta elämästä, niin ne pistää minua veren kiehumaan. Tuota, Netflixissä on sellainen sarja kuin Gotham, joka tietysti liittyy tähän Batman-saagaan. Batman ja se on ihan hemmetin hyvä. Niin siinä oli eräässä jaksossa, niin en muista, oliko se pilleri vai piikki, jonka kun otti, niin se toi ihmisessä sen kaikkein pahimman puolen esiin. Ja on niin kuin miettinyt, että jos itse joutuisi ottamaan se pilleri, joka toisi kaikkein pahimman puolen esiin ja niin kuin voimista sitä. Niin se olisi varmaankin se, että mä lähtisin tonne kadulle vete vetelemään pitkin korvia näitä ihmisiä, jotka ei niin suostu mitään omaa vastuuta ottamaan elämästä ja koittavat vierittää aina jonkun muun syyksi omat ongelmansa. Että ei se, ei se nyt vaan voi aina olla niin, että kaikki johtuu jostakin ilkeästä valtion instituutiosta ja kavereista, jotka kusettaa, ja perheestä, jotka kusettaa. Ei se vaan toimi niin. Että sinällään ei, ei niin ihmetytä, että miksi Tietyt ihmiset on siinä jamassa, kuin, ovat ja tulevat pysymään siinä jamassa, kuin, ovat niin kauan, kunnes oikeasti asenne muuttuu ja ihmisten asenteita on ihan hemmetin vaikea muuttaa. Joten siinä mielessä ää, on ehkä vähän kyyninen, mutta ihan mitä tahansa tukitoimia tehdään, niin tällaisia sankareita tulee aina olemaan. Ja ne on niitä, kenen kanssa, mihin suurin osa resursseista sitten kuluu tähän pieneen ja joukkoon. Että en oikein pysty paremmin sanomaan, että varmasti jokaisella on joku asia, joka ottaa päähän. Niin tää on mulla sellainen, joka ihan oikeasti... Ihan oikeasti ottaa pannuun, että et, mä pystyn edes lukemaan sitä tota, velallisten tukiryhmää ja ää, ikävä puolihan siinä on, että kun aluksi siitä niin tuntuu, että itsellekin hyötyä ja se idea on hyvää siinä, että jaetaan sitten tietoa, koska se on ihan fakta, että Esimerkiksi kaikkien perintäyhtiöiden toimet, niin ne ei kestä päivänvaloa. Että ei ole mitenkään sanottua, etteikö perintäyhtiöt koittaisi maksattaa samaa laskua useaan kertaan. Ja siinä onkin hyvä olla hereillä. Mutta sitten kun se on kääntynyt tuommoiseksi vikinäksi ja uliinaksi, niin mitä hyötyä siitä on kenellekään. Ei mun mielestä mitään. No niin, sainpahan mä nyt sitten alta pois. Mm, tälleen pessimistisesti tällä viikolla, ehkä sitten ensi viikolla jotakin hieman positiivisempaa aihetta kehiin. Kiitos kun katsoit ja kommentteja saa jättää. Moi moi!